السلام عليكم. شاهدنا في الحلقة السابقة كيف كان لقاء قوم ثمود مع النبي صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكيف عكروا ناقة الله، وتمردوا على آلائه ونعمه. واليوم سنتحدث عن أشد الناس بطشا، إنه الملك النمرود. فماذا فعل مع نبي الله إبراهيم؟ سابعنا. تجبر في الأرض وطغى، وكان في زمنه نبي الله إبراهيم، ولكن ماذا فعل معه؟ وهذا الملك النمرود كان من ملوك الأرض الأربعة، الذين ملكهم الله الأرض. من مطلع الشمس إلى مغربها ولكنه كان ملكاً ظلوماً غشوم يأمر الناس في أهل بابل بعبادته والسجود له من دون الله العي جل وعلا وكانت نهاية هذه الملك الظالم نهاية عجيبة فقد أهلقه الله تعالى ببعودة دخلت في أنفه ومكست في رأسه فكان يضرب بالنعال حتى تخرج تلك البعوضة فلم تخرج إلا بعد أن مات وقال ابو سفيان السوري رضي الله عنه أن النمرود قد ملك الأقاليم السبعة وكان أول بشري تعلم السحر وعلمه لمن معه وقيل أن أول من علم النمرود السحر هو إبليس بعد أن تشكل له في شكل بشري فقد كان وقتها أكثر الناس تجبرا وتغيانا على وجه الأرض وكان أول من يلبس تاجا على رأسه وقد ولد في عام الفين وخمسين قبل الميلاد وقد اختلف المؤرخون في نسبه فقيل أنه ابن سام بن نوح وقيل أنه ابن حام وقال البعض أنه ابن يافث وقال الإمام ابن كثير أنه ابن حام في كتاب البداية والنهاية وهذا ما اتفق عليه العلماء والمؤرخين وكان طاغية متجبر فما علاقته بالنبي إبراهيم كان هناك رجلا يصنع أصداما على شكل النمرود وكان مستشارا له وكان يدعى طارح فأطلق عليه الملك النمرود ازر وهو تارح ابن ناحورة ابن ساروخ ابن عابر ابن فالغة ابن شالخ ابن أرفخشيد ابن قينين ابن سام ابن نوح وكان طارح من أصل عربي من العرب العاربة نعم إنه والد النبي إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكان صانعا حزقا للاصنام وكان لاذر ثلاثه ابناء وهم ابراهيم وناحور والاخر وهاران وهو والد النبي لوط عليه السلام وورد في بعض الروايات ان النمرود راى ذات يوم في منامه انه سيزول ملكه ففعل كما فعل فرعون موسى وأمر بقتل كل طفل يولد في ذلك العام بعدما رأى في منامه أنه قد سطع نجما في السماء أخفى نور الشمس الذي كان يرمز له النمرود ولكنه لم يعلم أن امرأة آذر كانت تحمل في أحشائها مولود سيزول ملك النمرود على يديه وهو نبي الله إبراهيم ولما ولد إبراهيم وكبر وترعرع كان اباه افر يعطيه الاصنام ليذهب الى السوق ليبيعها وكان النبي ابراهيم ياخذ تلك الاصنام ويذهب الى السوق ويقول من يشتري الاصنام التي لا تنفع ولا تضر ومرت الايام وترعرع وكبر عدو النمرود نعم انه نبي الله ابراهيم وفي يوم من الايام مر الملك النمرود على السوق فسجد كل من في السوق للملك النمرود لانه كان يدعي انه من يرزق الناس ويحيي ويميت فسجد كل من كان في السوق الا ابراهيم عليه السلام فلم يسجد لان ابراهيم كان حليما وقد اتاه الله الرشد قبل اوانه فلما علم الملك النمرود أحضر إبراهيم وبدأ يحاجي بعدما علم أن إبراهيم لا يسجد له ولا يعبده فقد كان يعبد إلها واحدا يحيي بالحق ويميت بالحق وهو على كل شيء قدير وقد ورد ذلك في القرآن الكريم فقال له إبراهيم إن الله يحيي ويميت فقال الملك النمرود أنا أحي وأميد وجاء برجلان قد حكم عليهم بالإعدام فأمر أحدهما أن يقتل وعفى عن الآخر فقال النبي إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر ونذكر الحادثة الشهيرة التي قد فعلها النبي إبراهيم في يوم عيد من أعياد بابل كان القوم يحتفلون بهذا العيد فكانوا يذهبون إلى المعابد يتعبدون للأصنام من دون الله العلي جل وعلا وفي يوم من الأيام عزم نبي الله إبراهيم على أن يكيد هذه الأصنام حتى يثبت لقومه أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع فسبق النبي الكريم إبراهيم قومه في ليلة العيد إلى المعبد فقام بتحطيم الأصنام فحطم جميع الأصنام إلا كبيرهم ووضع الفأس على كتفي وكان هذا الثنم يعرف مردوخ أي كبير الآلهة وكان يرمز للنمرود فلما علم القوم وزع صيت إبراهيم لأنه يحقر هذه الأصنام ولا يزجد لها فأجمع القوم على أن يأتوا بإبراهيم ويلقوه في النار بعدما حكم بذلك الملك النمرود. وكانت القصة الشهيرة التي أمر فيها الله سبحانه وتعالى بألا تحرق النار إبراهيم، وأن تكون عليه عرضا وسلاما. ولما ازداد تجبر الملك النمرود وطغيانه، أمر الله تعالى بعوضة أن تدخل في منخار الملك النمرود وأن يكون على يد تلك البعوضة حسفه ولاك ويقال أن تلك البعوضة مكثت أربعون عام في رأس النمرود وكان يضرب بالنعال حتى تسكت قيل على الملك النمرود أقاويل كثيرة جاءت في المعلقات البابلية ذكر النمرود وقد عرف بذاهاك وعرف بالدحاك وعرف أيضا بمرضوخ وكانت هذه المرئية قصة مقتضبة عن حياة الملك النمرود الذي حكم الأقاليم السبعة وفي الجزء الجديد إن شاء الله نتعرف باستفاضة عن حياة نبي الله إبراهيم فتابعونا